Ikke gå glipp av våre nye, interessante videoer. Bare husk å klikke på abonnentknappen og bjelleikonet. Vi legger ut nye videoer hver uke. For mer informasjon, sjekk beskrivelsen under videoen. batter for 1. Håll antonen som er kvar og du kan skjulverket. 2. Kopp seg統ene sammekan... du rekommenderarbefestően mellom. Geve kommentarfältet hvis videoen var nyttig. Følg oss på sosiale medier. Vi er på Instagram, Facebook og Twitter. Alle lenkene er i beskrivelsen.